Na letišti v Pražských kbelích se 27. října konal slavnostní nástup při příležitosti předání funkce velitele vzdušných sil armády České republiky. Do generálmajora Petra Mikulenku tak vystřídá v šéfovském křesle brigádní generál Petr Čepelka, držitel mnoha medailí a také pilot vrtulníků se zkušenostmi ze zahraničních misí. Já tuto pozici přijímám s pokorou a velkým respektem No a samozřejmě moje priority jsou jasně dány. A to je zavádění nových technologií, nových zbraňových systémů, do prostředí armády České republiky a také samozřejmě peče o personálu o lidi, protože, jak bylo dnes několikrát zmíněno, a nejen dnes, personál to je to hlavní, na co se můžeme opřít, a personál to je to, co nám vyhrává války. S tím souhlasí i náměstek ministrině obrany František Šulc, který zároveň upozornil na nutnost modernizace armády. Pro nového velitele vzdušních sil klíčové, aby vzdušné síly absorbovaly tu modernizaci, kterou prochází ve všech jejich částech, to znamená vrtulníkové, transportní letectvo a samozřejmě ní se jedná i o stíhacím letectvu to bude ten hlavní úkol, A druhý úkol určitě důležitý je personál. A za třetí bude klíčové toto vše dát dohromady tak, aby se vzdušné síly jako součást armády České republiky co nejlépe připravili na budoucí válčiště. Součástí slavnostního ceremoniálu byl kromě udílení odznaků také průlet letecké techniky. A nechybily také proslovy, kojákům promluvili jak dosavadní, tak nový šef vzdušných sil armády České republiky i náčelník generálního štábu Karel Řehka. Velitel není nic bez vás, takže vás žádám všechny o to, abyste svého nového velitele maximálně podporovali tak, jak jste to dělali u jeho předchůdců.